До початку е, широкомасштабного військового вторгнення е, Росії е, в Україну у нас е, процеси євроатлантичної і європейської інтеграції йшли фактично паралельно. Тобто однакові зусилля, е, однакові успіхи, однакові, в принципі, і проблеми. Е, після 24 е, лютого Ситуація трохи змінилася з розумілих причин. Розпочалися переговори з російською стороною щодо припинення вогню і дипломатичного вирішення цієї ситуації. І серед українських представників української влади, а також наших партнерів, Розпочалася певна дискусія, чи варто нам завершувати до кінця нашу євроатлантичну інтеграцію, тобто ставати членами НАТО, або, можливо, замість цього забезпечити безпеку за рахунок багатостороннього міжнародного договору з, з конкретно визначеними механізмами надання підтримки України в разі агресії. Що, що стосується європейської інтеграції, то навпаки, е, події е, після 24 лютого, тобто війна з е, Росією, дала нам поштовх на, щодо прискорення оцих процесів, які, в принципі, е, з останніми роками е, проходили досить мляво. Фактично, фактори, які сприяли пришвидшенню євроінтеграційних зусиль України, я вважаю, є такі. Це перше, демонстрація беззаперечної готовності українців захищати свою батьківщину, її цивілізаційний вибір та цінності, які створюють фактично підґрунтя європейської спільноти. Друге, це єднання політичних, Сил нашої держави і всього суспільства у протистоянні російській навалі і відход, відхід проросійських сил, які існували тут в Україні, уход в маргінез і ну, зараз, зараз ми знаємо, що фактично буде заборонена політична діяльність таких сил. Тобто ми стали єдиним організмом в зовнішньополітичному оцьому векторі, який спрямований в напрямок ЄС. І третій фактор, мені здається, це моральна відповідальність, яку відчули європейці за політику гальмування наших зусиль в бік інтеграції в ЄС. На фоні розвитку одночасної співпраці з Російською Федерацією за принципом бізнес-е-з ну, Ми пам'ятаємо і північний потік 2, і дуже неефективні санкції, які існували до лютого 2022 року, і таке інше. От е, ці е, фактори вони стали основними, основним, спрямуючим, спрямуючим драйвером е, тих зусиль, які застосувала, яка вжила, які вжила, вжила українська влада е, після 24 лютого. Е, ну, ми пам'ятаємо, що фактично на 5-й день війни, 28 лютого, е, заявку на членство в ЄС е, спільно підписали. Президент Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Деніс Шмигаль та голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Після цього, десь, здається мені, за тиждень була заповнена перша частина опитування Європейської комісії щодо оцінки відповідності українського законодавства актам права Європейського Союзу, і це було зроблено в рекордні терміни. Потім, днів 10, здається, назад ми, Україна передала і другу частину цього опитування для отримання статусу кандидата. Ну, порівняно з іншими країнами, наприклад, та ж Сербія, там більше року вони тільки... Могли, змогли заповнити ці документи, у нас же це було зроблено в умовах війни дуже швидко. І тепер Україна розраховує отримати статус кандидата на членство в ЄС в червні цього року під час саміта лідерів Європейського Союзу, який відбудеться 23-24 червня, про що було підтверджено і ну, от останні телефонні розговори нашого президента з лідером Франції Макроном і з лідером Німеччини Шольцом. Обидва вони підтвердили, що ці, ця заявка має бути розглянута і якесь рішення прийнято. Сподіваємося, звичайно, що це рішення буде позитивним. Про це якийсь, якийсь оптимізм нам дає ті дії, які зробила сторона Європейського Союзу за останні, останні місяці в стосовно прийняття, ну, процесу прийняття України в ЄС. 1 березня Європейський парламент, переважною більшістю голосів, Затвердив резолюцію, яка рекомендує державам Європейського Союзу працювати над наданням України статусу кандидата на вступ. Ну, ми розуміємо, що Європейський парламент, його рішення не є обов'язковими, а тільки рекомендаційними, але політичне підґрунтя це рішення Європейського парламенту створило. Потім, 11 березня на неформальному засіданні Європейської Ради було спалено декларацію, що містить компромісне визнання перспектив членства України в ЄС. Це теж дуже важливо для от, європейської бюрократії, оцих бюрократичних процесів, без яких, звичайно, позитивне рішення прийнято бути не може. Потім щодо підтримки держав-членів, як сьогодні Мені здається, дуже обґрунтовано заявив міністр закордонних справ України Кулєба, жодна з держав Європейського Союзу не візьме на себе якесь, от, от не візьме на себе функцію гальма на шляху України в ЄС. Тобто, так як було раніше, що одна держава може блокувати. Цей процес, з огляду на ці, на ці всі події, які відбуваються останнім часом, жодна з держав на це не, не піде. А водночас різні держави по-різному розглядають сам процес приєднання України до Європейського Союзу, тобто за якнайшвидше і якнайпростіше, прийняття України, виступають наші е, звичайні е, традиційні союзники і партнери. Це Східноєвропейські держави Польща, країни Балтії, Словаччина, Чехія, е, також Румунія і навіть е, Угорщина, яка традиційно шукала якихось приводів, щоб гальмувати е, Наші європейські і євроотигранційні процеси зараз виступає за приєднання України до ЄС. Про це було заявлено і послом е, Угорщини в Україні е, Ішпаном Єдарто е, десь, напевне, днів 10 тому і нещодавно... Е, під час інагураційної е, церемонії нового новообраного президента Угорщини е, Каталіновак е, нею було заявлено, що її країна підтримує е, вступ України до ЄС. Досить е, стриманіше ставиться стара, так, так звана стара Європа до наших е, устрімлень. Особливо це, звичайно, Франція і Німеччина. Щодо Франції, там особливо позиція президента Еммануеля Макрона, який нещодавно висунув своєрідну ініціативу, дуже протирічливу. Щодо... Створення альтернативи євроінтеграції для країн-кандидатів і країн, які мають отримати статус кандидатів, таке створення свого рідного політичного співтовариства з держав із центром УС, до якої можуть увійти ті країни, які намагаються стати країни-кандидати, а також і ті, які не, не розглядають перспективу членства або навіть вийшли із Європейського Союзу, мається, звичайно, на увазі Велика Британія. Ця ініціатива була оголошена в пресі, але в такої пропозиції – формально оформленої не на, до органів, керівних органів ЄС, не надходило. Цікаво буде, звичайно, подивитися, як це буде викладено на папері, цей сам механізм і взагалі сама концепція. Досить таким тривожним сигналом стало те, що... Здається, це було вчора. Президент Ради Європейського Союзу Шарль Мішель заявив про те, що, в принципі, він з розумінням ставиться до такої ініціативи лідера Франції і запропонував розглянути можливість створення такої платформи європейської співпраці, яка б носила назву «європейська геополітична спільнота». Він пропонує, так само як і Макрон, включити в цю спільноту ті країни-члени ЄС і ті країни, які є кандидатами. Тобто це... За, за, за, країни Західних Балкан, е, потім країни е, Східного е, партнерства, які намагаються стати кандидатами, це Україна, Грузія і Молдова, а також е, інші е, держави європейські, які розділяють цінності е, і цінності е, е, Підходи до е, забезпечення безпеки на європейському континент, континенті, за думкою Мішеля, е, така спільнота могла би зосередитись в основному на е, зовнішньополітичних аспектах і забезпечення безпеки е, європейського континенту. На європейському континенті, е, країни-партнери е, могли б бути запрошеними на засідання. Ради ЄС зовнішньої політики періодично, а також мати якийсь, можливо, статус спостерігачів на цих засіданнях і робити свій внесок в забезпечення безпеки і формулювання зовнішньої політики Європейського Союзу. Це досить, як я сказав, досить тривожний сигнал. Здається мені, що можливість запропонувати Україну з огляду на те, що процес європейської інтеграції України розтягнеться, як казав президент Франції, на місяці, а можливо навіть і на роки десятиліття, то запропонувати такий собі альтернативу нашому членству України в ЄС, яке може тривати досить довго. Сьогодні ж міністр Колеба виступив з досить різкою заявою, в якій він підкреслив, що Україна ніколи не погодиться на якісь сурогати членства в Європейському Союзі. Мені здається, що це дуже важливо, і ми, в принципі, маємо йти тим шляхом, який пройшли інші країни, і ну, не підміняти ні в якому разі повноцінне членство якимось так, так, таким собі сурогатним, тобто, щоб нас заспокоїли, а ми... Чекали десятиліття, коли наші плани втіляться в життя. Подивимося, що буде в червні місяці. У будь-якому разі, будь разі на саміті Європейської Ради має бути якесь прийнято рішення. Будемо сподіватися, що все-таки воно буде позитивним, і ми отримуємо статус кандидата. Що, в принципі, для нас це буде означати? Статус кандидата в першу чергу є політичним сигналом, тобто першим кроком до визнання того, що країна, держава, кандидат одного дня стане повноправним членом Європейського Союзу. На сьогодні такий статус мають 5 країн. Ну, найбільш відомий випадок – це Туреччина, яка отримала його ще в 99 році, тобто понад 20 років вона в цьому статусі існує. І зараз говорити про те, що найближчим часом вона перейде з статусу кандидата в статус... Члени ЄС взагалі не варто. Також країни західних Балкан – це Північна Македонія отримала в 2005-му, Чорногорія – в 2010-му, Сербія – в 2012-му, Албанія – в 2014-му. І очікується подача заявки на, на отримання статусу кандидата з боку Боснії, Герцеговини та Косово. Е, ну і ми знаємо, що після того, як Україна подала заявку на отримання статусу кандидата, одразу за нами таку ж заявку подали дві країни, це Грузія та Молдова. Е, ну, сподіваємося, що е, ми уникнемо варіанту такого, при якому ми станемо, будемо верніше, український кейс буде зглядатися разом з Грузією та Молдовою. Це мені здається небажаний варіант і сценарій. Ми маємо йти своїм шляхом. Тепер декілька слів про переваги, які може отримати Україна в разі набуття статусу кандидата. Перш за все, це, як я вже сказав, що це буде поштовхом для проведення психоопричних реформ у різних сферах. Ну, не буду на цьому зупинятися, це зрозуміло, що ми змушимо, змусимо це зробити і, в принципі, воно буде позитивним не тільки для загального, так сказати, сприйняття України, а й для кожного громадянина нашої держави. І, крім другим таким елементом позитивним, який надасть нам цей статус кандидата, це доступ до фінансових інструментів Європейського Союзу, спрямованих на підтримку та розвиток країн кандидатів. Після вступу Хорватії до ЄС запроваджено було такий собі так званий передвступний інструмент. Він англійською називається Instrument for Pre-Session Assistance, скорочено IPA або IPA. Сьогодні діє вже третє покоління, покоління цього механізму, розраховане на 21-27 роки. І основний фокус цього фінансування, цього механізму – це інвестування в соціальну, економічну, економічну сферу країни-кандидата, а не на розбудову її інституцій, що також важливо для держави і для її громадян. Зараз значить, цим інструментом фінансовим користуються країни-кандидати – це Албанія, Чорногорія, Північна Македонія, Сербія, ну і навіть Туреччина. І сподіваємося, що ми зможемо також підключитися до цього фінансування, до цього механізму, отримати суттєві кошти значить, з того бюджету, який виділений на цей механізм. 14,1 мільярда євро виділено на оці 7 років. Ну, я не знаю, якщо буде прийнято рішення про надання статусу кандидата Україні, можливо, щось буде переглянуто і додано до цього, до цих коштів, для того, щоб ми могли використовувати його повноцінно, цей механізм. Цікаво, що частиною IPA є програма IPARD, Instrument for Precession Assistance for Rural Development. Це е, механізм, який дозволяє країнам-кандидатам використовувати фінансову та технічну допомогу для розвитку сільських територій та сталого сільськогосподарського, розвитку, сталого, сталого розвитку сільського сектору. Тому що для України е, дуже важливо, враховуючи е, е, великий відсоток а, а, агропромислового сектору в нашій економіці. Е, крім цього, Україна зможе отримати доступ до індивідуальних програм та проєктів економічної допомоги ЄС. Ну, тут е, таким прикладом е, таких механізмів є е, так званий Берлінський процес для Західних Балкан, е, головним, головною метою якого було формування спільного регіонального ринку для усіх шести країн Західних, Балкан, за аналогією спільного ринку ЄС. Тобто, щось таке може бути застосовано і для України. І, нарешті, третій такий важливий, важливий позитивний результат для України при отриманні статусу кандидата – це зростання обсягів прямих іноземних інвестицій та отримання доступу до кредитів та грантів з боку держав-членів ЄС. Тут багато є прикладів, яким чином зросли інвестиції до країн-кандидатів, які вступили ну, нещодавно, ну, останні, які були, стали членами Європейського Союзу. Фактично всі вони отримали значний прорив в інвестуванні, перед вступом в ЄС. Для Болгарії, наприклад, в останній рік перед вступом прямі, прямі іноземні інвестиції зросли на рекордно 30, понад 30%, що є рекордом для цієї країни за, взагалі за весь період її існування. Звичайно, ми розуміємо, що поки в Україні триває війна, розраховувати на суттєві інвестиції від західних е, держав від заходу нашої нашій економіці не варто розраховувати тому що для інвесторів головне забезпечення безпеки їх інвестицій а е, в ну коли відбуваються ракетні удари по не, не тільки по військових об'єктах а по об'єктах критичної інфраструктури і по Промислових об'єктах навряд чи хтось буде серйозно інвестувати. Однак при, після нашої перемоги, коли, в принципі, треба буде відбудовувати те що, Росія, те, що Росія зруйнувала за період війни, і це буде стосуватися не тільки інфраструктури критичної, а також і відбудови... Ну, якихось житлових фондів, ну знову ті, ті підприємства, які були зруйновані, звичайно, вони будуть потребуватимуть відновлення, то для закордонних інвестицій це буде дуже привабливий ринок український. Ми розраховуємо, що це буде справжній бум для іноземних інвестицій в нашу державу. І що ще може бути, на що розраховує Україна в, при отриманні статусу кандидата, от що стосується фінансових інструментів, ми розраховуємо, що Європейський Союз створить якийсь Безпрецедентний комплексний механізм е, щодо відновлення України, е, який, який не мав аналогів е, стосовно, ну, у випадках, коли до Європейського Союзу приєдналися, приєднувалися інші держави. Е, ми е, е, є свідками того, що ця... Е, е, Ця, ця, ця, ця ідея є на порядку денному європейських інституцій. Зокрема, на днях було повідомлено, що Європейська комісія розглядає можливість створення такого, такого собі правового механізму Європейського Союзу щодо відбудови України, який буде ну, носити назву Rebuild Ukraine. На жаль, ми зараз не маємо можливості якось оцінити його ефективність, але те, що Європейська комісія підходить уже серйозно до цієї проблеми і до необхідності створити такий механізм, це є вже дуже позитивним сигналом. Головне, щоб все-таки лідерство в цьому механізмі і в цьому процесі належало Україні, а не третій стороні. І фактично наша держава визначала, яким чином, що треба відбудовувати в першу чергу і Європейський Союз мав би надавати нам в основному це допомогу фінансово, ну і, звичайно, контрольні функції, я думаю, що Європейський Союз також збереже за собою. Тобто, ось це позитивне, що ми очікуємо від статусу кандидата в члени Європейського Союзу і сподіваємося, що ми його отримуємо в кінці червня на засіданні Ради Європейського Союзу. А для того, щоб рішення було прийнято, дуже важливо, звичайно, наші військові перемоги, перемоги на полі битви і стримування, Російської Федерації е, і можливий навіть контрнаступ при е, виникненні сприятливих умов для цього. А давайте розділимо це питання на дві частини. Перша частина – статус кандидата. Статус кандидата, е, я впевнений, що е, ми отримуємо його в червні. Незважаючи на те, що зараз з'являються ось такі якісь е, намагання, е, щось його підмінити е, якимось, як сказав колега, сурогатним варіантом. Е, як я вже казав, що навряд чи буде якась, якась з держав ЄС, з держав-членів ЄС, візьме на себе ось такий відповідальність загальмувати і заблокувати надання нам статусу кандидата. Я думаю, що статус кандидата – це дуже зручний, ось ця подія буде дуже вигідна не тільки Україні, а й Європейському Союзу. По-перше, це буде, якщо ми візьмемо на себе зобов'язання робити ці реформи і приводити своє законодавство до Європейського, їм легше буде це контролювати і е, мати сусіда, який, в принципі, ну, потрохи стає таким, як і інші держави Європейського Союзу. Е, з іншого боку, Європейський Союз нічим не ризикує, надаючи такий кандидатський статус. Ми можемо там, десятиліттями, як сказав Макрон, бути в цьому статусі, і як це і Туреччина зараз. Знаходиться і, ну, і чекати, коли ми станемо, будемо відповідати всім критеріям. Тепер друге питання: чи будемо ми членами Європейського Союзу, без сумніву, без сумніву, наскільки це розтягнеться цей процес? Знову ж таки, це все залежить від того, яким чином і як скоро завершиться, ну. Війна, яка триває в нашій державі. Якщо ми зможемо стримати агресора, а ще краще відкинути його на кордони до хоча б до 24 лютого і розпочати якісь, е е можливо, дипломатичні заходи щодо звільнення раніше окупованих територій, це буде, ну, надзвичайно, великий е стимул і, і великий аргумент для того, щоб нас... Е е Розглядали не кандидатом, а вже переходили до переговорів щодо вступу в ЄС. Саме від цього, це, мені здається, це є ключовою зараз умовою того, тих, тих термінів, які ми зможемо, якими ми можемо приєднатися до Європейського Союзу. Переможемо, я вам скажу. Перше, це, ну, здається мені, все ж таки, сам, найголовніше, це наш дух і відданість, і того, що ми хочемо не просто захищаємо свою державу, а ті, ну, основи і ті, Принципи, ну, до яких українці вже звикли, при всіх наших проблемах, при корупції, при там, не, не, не, не, не, проблемності функціонування наших інституцій, таке інше. Ми звикли до свободи. Ми не можемо собі, собі уявити, як жити можна в умовах тоталітарної держави, які існують поруч з нами, це Росія і Білорусь. І ніколи українці на це не згодяться. Це, ну, мені здається, головним стимулом. Ну і другий стимул, який нас е, підтримує на шляху до перемоги – це е, безпрецедентна допомога, яка надається важливими, найвпливовішими державами світу. Це, ну, в першу чергу, це Сполучені Штати і Велика Британія. Ну і за ними вже підтягнулися європейці. Ну, здається мені, це буде найважливішим фактором в стримуванні і відсічі агресору. І да, до речі, можливо, на наші здібності на наших військових, ну, взагалі наших людей, опановувати ось складну техніку. Ви бачите, як дуже, досить швидко наші військові опанували... Нові артилерійські засоби, які надійшли від Сполучених Штатів, бронетехніку, тобто ті, які ніколи, ніколи не були на озброєнні у нас. Дуже швидко і, я думаю, що, в принципі, це також стало такою впевною несподіванкою для наших партнерів. І це дуже важливо, тому що е, у нас є досвід Афганістану, в якому було поставлено стільки техніки, яка фактично дісталася е, талібам без всякого спротиву, а е, партнери наші тепер впевнені, що українці дуже е, е, грамотно і дуже ефективно використовують цю е, техніку, надану. Е, нам як допомогу. Так що от я думаю, що завдяки цьому ми переможемо.